الا تقاتلون قوما نَكَثُوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول Boy! Oh, ويوصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم ويشقص نور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم Oh